Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι σοκολατένιο, πεντανόστιμο και είμαι σίγουρος πώς θα το λατρέψετε. Θα φτιάξουμε pancakes με σοκολάτα. Θα κάνουμε αφράτα pancakes με μια γκανά σοκολάτας και φράουλες και πραγματικά θα σας τρέξουν τα σάγια. Είναι ένα τέλειο πρωινό και είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα υπέροχα pancake μα. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη, είναι πέντα νόστιμη και πραγματικά όλοι μπορείτε να τη φτιάξετε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα τηγανάκι. Στην αρχή θα ξεκινήσω λιώνοντα το βούτυρο μου. Χρειαζόμαστε 50 γραμμάρια για το ζυμάρι και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο Λούρπα, κανάλατο αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγελαδινό γάλα, χωρί συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε 50 γραμμάρια, οπότε έτσι όπω είναι εδώ. Ανοίγουμε τη συσκευασία και στη συνέχεια θα χρειαστούμε άλλα 50 γραμμάρια για να φτιάξουμε την κανάς και θα χρειαστούμε και λίγο για να φτιάξουμε τα pancake μας, οπότε περίπου θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια στο σύνολο βουτυράκι. Οπότε θέλω 50 γραμμάρια εδώ, σκέτσι όπως είναι, ω, στο τηγάνι. Θα το κρατώ στην άκρη γιατί θα χρειαστώ και το υπόλοιπο στη συνέχεια εδώ και πάμε πάνω να το λιώσω. Εδώ. Πάμε σε φωτιά, σιγανή φωτιά. Δεν χρειαζόμαστε δυνατή φωτιά για να φτιάξουμε τα pancake. Τα pancake φτιάχνονται σε πολύ σιγανή φωτιά. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι αυτό. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Θα γίνουνε, αλλά θα γίνουνε εύκολα και σωστά. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε ένα μπολ για να φτιάξουμε το ζυμαράκι μα για τα pancake. Το μπολάκι μου είναι αυτό. Και η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ρίχνουμε όλα τα υγρά μας μέσα στην αρχή, όπου είναι το ξινόγαλο, το αυγό, η βανίλια μα. Η ζάχαρη και το βούτυρο που έχει λιώσει. Δεν έχει λιώσει τελείω, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να το κάψουμε. Εκτό φωτιά, συνεχίζω να ανακατεύω. Έχουν λιώσει. Τέλεια. Έτσι όπω είναι, ρίχνουμε και το βούτυρο μέσα. Οχ! Και ό,τι βούτυρο μείνει στο τηγάνι το χρειαζόμαστε. Το πούμε στα αγγλικά, γιατί εδώ μέσα θα ψήσουμε τα pancake. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε όλα τα υγρά μαζί. Ξινόβαλο, αυγό, βανίγια, βούτυρο και τη ζάχαρη μαζί. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα στερεά μα. Όλα τα στερεά. Τα βάζουμε σε ένα μπολάκι. Έχω το αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του, τη σόδα. Και κοιτάξτε πόσο λίγο κακάο θα βάλω. Θα βάλουμε ελάχιστο κακάο, ουσιαστικά θα βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο, γιατί άμα βάλουμε παραπάνω κακάο, τι γίνεται, φιλελάκι. Θα γίνει σκληρό. Όχι! Θα φαίνονται καμένα τα pancake μας επειδή παίρνουν πάρα πολύ έντονο χρώμα. Πολλοί θεωρούν ότι άμα βάλουν περισσότερο κακάο, τα pancake θα βγουν πιο σοκολατένια, αλλά δεν θα βγουν πολύ σοκολατένια. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει είναι να φαίνονται καμένα τα pancake είναι κάτι που δεν θέλουμε, και να μυρίσει το κακάο και να καεί. Οπότε λίγο κακάο, το ρίχνουμε μέσα, εδώ. Και μία πρέζα αλάτι, Εδώ. Πρέπει να βάλουμε αλάτι πάντα στα γλυκά μα. Και ανακατεύουμε. Δεν φαίνεται πάρα πολύ λίγο το κακάο, δεν νομίζει ότι κάτι έχουμε κάνει λάθο. Και όμω όλα έχουν πάει σωστά. Και βάζω το τι μου πάνω στο φορτηγά. Εδώ με το βουτυράκι που ήδη έχει. Και το μείγμα για τα pancake μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα γιατί τώρα η σόδα τι έχει κάνει. Έχει φουσκώσει το μείγμα. Λειτουργεί μαζί με το ξινόγάλο, Οπότε άμα συνεχίσω να ανακατεύω, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω τον όγκο από το ζυμάρι για τα pancake. Και είναι κάτι που δεν θέλω. Λοιπόν, τώρα θα πάρω μια κουτάλα. Εδώ και μια σπάτουλα. Και ήρθε η ώρα για το εύκολο κομμάτι τη συνταγή. Ουσιαστικά τι έχουμε να κάνουμε, φιλελάκι. Πολύ εύκολα παίρνουμε μια ωραία κουταλιά εδώ, έναν πόσο μεγάλο θέλουμε να τα φτιάξουμε. Και μπορούμε να βάλουμε δύο, μπορούμε να βάλουμε τρία στο τηγάνι, απλά εγώ σας συμβουλεύω στην αρχή, άμα δεν έχετε κάνει ποτέ pancake, να ξεκινήσετε ένα-ένα τα pancake. Θα πάρει περισσότερη ώρα, αλλά δεν μας πειράζει, έχουμε κάτι να κάνουμε φίλοι Μιχάλη. Όχι. Γιατί είναι ένα ζυμαράκι που πρέπει να το ψήσουμε μέχρι μέσα μέσα. Αν η φωτιά είναι δυνατή, θα πάρει χρώμα απ' έξω, θα πάρει χρώμα από την άλλη πλευρά και ουσιαστικά μέσα τι θα γίνει, θα παραμείνει ομό. Θέλουμε να είναι ψημένα, οπότε υπομονετικά εδώ. Εντάξει, εδώ άρχισε ήδη να παίρνει σχήμα. Θα ψησω ενα ένα-ένα τα pancake μου, μέχρι που να είναι σεξι. Τώρα θα περιμένουμε λίγο για να σα δείξω ακριβώ τη στιγμή που τα γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Εννοείται πω δεν δυναμώνουμε πολύ την τραμικασία γιατί τα pancake παραδοσιακά γίνονται με βουτυράκι, Οπότε το βουτηράκι, άμα το ψήσουμε σε ψηλή θερμοκρασία, τι κάνει. Μαυρίζει. Οπότε γενικά θα μαυρίσει και όλη την ώρα θα πρέπει να καθαρίζουμε το τηγάνι μα. Ενώ χαμηλή φωτιά, όπω είναι εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ. Μην φοβάστε να έχει παραπάνω βούτυρο τηγάνι γιατί τα πανκέι θα προωφήσουν ακριβώ όσο στο βούτυρο χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα τι νομίζει, είναι έτοιμο να το γυρίσουμε με φιλελάκι. Δεν είναι έτοιμο. Φαίνεται ότι δεν είναι. Και γιατί δεν είναι έτοιμο. Βλέπει πάρε σε να κάνει τρυπίτσε πάνω το pancake; Πρέπει να κάνει τρυπίτσε παντού και μόλι κάνει τρυπίτσε παντού, τότε θα καταλάβουμε ότι το pancake έχει ψηθεί για να το γυρίσουμε. Οπότε χρειάζεται να πειραματιζόμαστε. Φαίνεται το pancake από μόνο το αντίστοιχη να ψήνει. Τα βλέπει που κάνει τρυπίτσε. Και εδώ τρυπίτσα και εδώ τρυπίτσα και στη μέση τρυπίτσα. Οπότε με το που κάνει τρυπίτσε, ξέρουμε το παντέικ είναι έτοιμο να το αυτό ήταν. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ψήνουμε λίγη ώρα και από την άλλη πλευρά. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο θα ψήσω όλα μου τα pancake. Σιγά-σιγά λίγο βουτυράκι μέσα και σιγά-σιγά μέχρι που να ψηθούν όλα τα pancake. Και τα pancakes μου είναι έτοιμα όλα. Να. Η γεννάζη δεν είναι πανεύκολη, το μόνο που χρειάζεται είναι να βράσω λίγο το γάλα μου μαζί με το βούτυρο. Εδώ. Έχω το γάλα μου, θα ρίξω μέσα και το βούτυρο. Εδώ, γάλα-βούτυρο, πανεύκολη συνταγή. Θα κόψω σε μικρότερα κομματάκια το βούτυρο για να μπορέσει να λιώσει γρήγορα. Θα κάνω μια γκανάζ πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Γάλα-βούτυρο, όχι. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να βράσει λίγο το μείγμα και όσο ώρα βράζει το μείγμα μας, πάμε σε ένα μπολάκι να ρίξουμε την σοκολάτα μα. Έχω μια ωραία κουβερτούρα εδώ, μπορείτε να πάρετε ό,τι σοκολάτα σα αρέσει. Μπορείτε να βάλετε γάλακτο, μπορείτε να βάλετε ε, λευκή, μπορείτε να βάλετε σκούρα, μπίτερ. Εγώ θα πάω με μπίτερ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμό. Θα ρίξω και φράουλε, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα μαζί θα κάνουν ένα συνδυασμό φανταστικό. Και σπάω τη σοκολάτα μου σε μικρά κομματάκια. Όσο πιο μικρά, τόσο καλύτερα. Και κοίτα εδώ βράζει το μείγμα μα. Βέβαια το τηγανάκι μα ήταν λίγο βρώμικο, γιατί είχαμε μέσα τα pancake, αλλά ήταν pancake, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα βρώμικο. Λοιπόν, περιμένουμε να βράσει καλά το μείγμα. Θέλω να λιώσει 100% το βούτυρο και να βράζει το γάλα μου. Και μόλι δούμε ότι βράζει τόσο καλά όσο βράζει εδώ πέρα, τι κάνουμε. Βράζει. Και τι το κάνουμε κατευθείαν. Με τη σοκολάτα. Αυτό είσαι. Λοιπόν, κατευθείαν μέσα στη σοκολάτα μα, εδώ, αφήνουμε να το καλύψει εδώ και δεν ανακατεύουμε κατευθείαν. Θα περιμένουμε περίπου 10 δευτερόλεπτα και μόλις περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα τότε θα ανακατεύσουμε. Γιατί για να γίνει πιο στέγκανάς, για να γυαλίσει και να γίνει σέξι. Τώρα έχω στο ψυγείο μου φραουλίτσες, να τις φέρω. Και πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο με pancake. Εδώ. Ξυλοκοπείς. Και πόσα ώρα τα φτιάξαμε. Καλά, τάξη, όχι σε πέντε. σε 15. Παίρνω ένα κουτάλι και σιγά-σιγά αρχίζω να ανακατεύω τη σοκολάτα μαζί με το γάλα και το βούτυρο. Και εκεί πέρα που φαίνεται ότι κάτι έχω κάνει λάθο, σιγά-σιγά όλα θα παίρνουν νόημα και θα δένουν μεταξύ του και θα κάνω μια υπέροχη γκανάζ. Εδώ συνεχίζω να ανακατεύω, βλέπει εδώ. Κοίτα το, πώ γυαλίζει. Γκανάζ, σοκολάτα σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα. Ήρθε η ώρα να στήσουμε τα pancake μα. φραουλίτσες κομμένε στη μέση ή στα 4, φιλελάκια ή στα 6. Κάποιε μπορούμε να τι κόψουμε και στα 6. Σωστά. Μπορείτε να βάλετε και βατόμουλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σα αρέσει, ό,τι καλούδια. Ακριβώ και μία φραουλίτσα από πάνω εδώ. Και πάμε να στήσουμε. Λοιπόν, αρχίζουν να τρέχουν τα σαλάκια, Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Πρέπει να σας κάνουμε όλους να σα τρέχουν τα σάγια, γιατί, γιατί μόνο έτσι θα μπείτε σε διαδικασία όντως να φτιάξετε εσεί τα δικά σου pancakes. Δεν είναι το τίποτα πραγματικά να φτιάξετε pancakes. Άλλη μια φραουλίτσα. Να βάλω λίγο ακόμα pancake. Άλλο ένα. Για να σου παράτασαι από πάνω. Εδώ. Να βάλω άλλη μια δόση. Άλλο ένα που Πάει πάρα πολύ καλά. Τελευταία δόση από κανάλι σοκολάτας. Και τώρα η τελευταία δόση θα είναι έτσι λίγο πιο... καταλαβαίνετε. Θα αφήσουμε να τρέξει η σοκολάτα απ' Θα ρίξουμε τις φράουλες από πάνω και εδώ. και Θα ρίξω και λίγο σοκολάτα γύρω-γύρω. Θα βάλω και ένα διόσμο. Η συνταγή είναι φανταστική, είναι μοναδική. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εσείς, οτιδήποτε περισσέψετε σε μανκεϊκ, να κάνετε ένα ωραίο σάντουιτς, εδώ. Mm. Δεν υπάρχει. Θα λίγο. Αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας και μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κιλάκια πάρα, πάρα πάρα πολλά. Mm.